Γιατί να επιλέξει ενδιαφερόμενος στη μέθοδο FUE? Κοιτάξτε να δείτε. Η επιλογή της μεθόδου γίνεται σε συνεργασία με τον γιατρό και αφορά και την εμπειρία της κάθε ιατρικής ομάδας σε κάθε τεχνική και δεν θα έλεγα ότι άπτεται της απόφασης του ασθενούς του ίδιου. Είναι γεγονός βέβαια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι βλέποντας τα πλεονεκτήματα της FUE, ένα τη παλιότερης τεχνική TRIP επιλέγουν και ζητάνε από τους γιατρούς την τεχνική FUE, αλλά η τελική απόφαση ποια τεχνική θα επιλεγεί πρέπει να είναι αποτέλεσμα ορθή διάγνωση και συζήτηση του ασθενού με τον γιατρό. Γιατί, Γιατί υπάρχουν γιατροί που μπορεί να γνωρίζουν εξαιρετικά την τεχνική FUT, η strip την παλιότερη τεχνική, αλλά να μην γνωρίζουν καθόλου την τεχνική FUE. Επομένω, δεν είναι θέμα τεχνική απλά, είναι και θέμα εξοικείωση του γιατρού και τη ομάδα του με μία από τι δύο τεχνικέ. Σας πληροφορώ ότι λίγοι γιατροί γνωρίζουν και τις δύο τεχνικές εξίσου καλά. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ως προς την επιλογή του γιατρού και της ομάδας και της κλινικής που θα προβεί στη μεταμόσχευση μαλλιών, να έχει εξειδίκευση στη συγκεκριμένη τεχνική. Γιατί είναι εύκολο όλοι να πούνε ότι ξέρω να κάνω και FUT και FUE, η πραγματικότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.